Det er fast i os og gøre ting værd for sig. Det er sådan, man holder et ægteskab i livet. Man, man holder et ægteskab i livet ved ikke at være sammen. Mm. De pensionerede, der mod den vi jeg er ikke pensioneret. Jeg er faktisk først lige begyndt. Det er sådan, nu skal ske noget nyt. I må have langt nogle planer. Ja, ja, det har jeg da også. Jeg har købt en andel i et vinhus, der hedder Karten Eden. Du har brugt hele vores ofte barn. Der er 113 kroner tilbage. Hvis vi skal være helt ærlige, så er det jo mig, der har tænkt. Jeg synes, vi skal blive skilt. Det kunne være meget værre. Han kunne have købt en motorcykel, eller byttet dig ud med en eller anden 43-årig, der strutter til alle sider. Kom nu bare med hjem. Mor, hun har ventet hele sit liv på for dig hjem. Og så takker du hende bare for at skrive. Når jeg mærker, at Claus og jeg, vi er kommet lidt for langt fra hinanden, ikke? så sender jeg ham sådan et billede, så er hun hjemme inden for en time. Hvad er det, du har på? Det er burlesk. Blinke smiley. Det er et godt sejt. bare har faktisk godt lægget mobilen, når vi spiser. <laughs> har Peter fået en datingportal? Det her, du tager alle damerne med hen. <laughs> du er den første. Det siger de alle sammen. Det siger ikke mig noget mere. Mm. Jeg vil hellere se 24. Kys mig. Jeg er der i mistis at bo for ham som en 60-årig? Ja. Jeres generation har hovedet op i jeres egen røv! Synes jeg Hey bare at blive gamle, som man gjorde i gamle dage. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah. Er du helt vanvittig, eller hvad? Oh, ja. så du siger, der er en stol og gå ind i væggen, og så kan du blive gammel. Og så kan du dø på 5 minutter. Hvad er min